اشتدت اللعبه دي من امتى مزيكا صاحبي خربت بيتنا اسمع يا يا في الاساس في الاساس كله بيتداس 19 كاس دماغي اتضربت بمليون فاس وش باش مش لاقي كاش لساكزبان كسبان كاس الناس بالصالي في البسيط عالم انجاز خسرت فور هتنزل تربه جوه سجن تورا ماتش كوره وريني لعبك ما وراكش كوره صوره في عقلي محفوظه زي اساليبي المدروسه خبطه مني زي قطع راس بوش مقطوره كت في الكلام تعلى بالاغاني كتر في اللجان قدر في اللجاني على الفلاح اذبح فجاني رجوع بقوه اربع مجموعات لساني طفح كيلك طفح حبي على مجالي انتو كذاره شراسه فكريه في دماغي ما قلت من زمان ان انا سادي من قاصد خصم وانا عادي حرف القديم حرف التاريخ استعجاب من الجديد روتين باظين نفس اللولو ونفس المعنى زيك تلا كيك على مفيش بيف سوشيل ولا شيك تقع معايا في بيف اقلبوا تحسب مصافيك نار ولا علم كان بنزين وجمع العدام مزنوق سلفه من الجيران مدرو وراب يا فنان تشكر على الانغام في ربع ساعه شنطه الحان دماغ تشتغل تعرفك انك هتتهان اركب عالسلام سته الا تتم ارفض اي كلام وبالغه بلاها افلام اذنق اي امسي خليه في خبر كان فش اي فرصه تخليك ترجع تراب نضرب من تاني في الراس سهل على ما انا قناص على السخنه اضرب على الصاج بدمي حل النفاق مساحه احلك دول أطراف بيف دول امراض دول اطفال ساعه ماشيه وفي طار حاله صعبه الرف نطاق راب اللي جاي سداد دول مجال واحنا الراب من زمان بس عال لو عملت تراب هداب انا فنان خد كفاءات تمام تمام مفيش كلام ابان انام مفيش امان جاين انت عايز بقية التراك وكده؟ يبقى على فكرة بس كسلت يعني اكمل يعني التراك مرتين هتفهم اكتر هتلاقي يعني المعنى هتلاقي التراك قصدي ليه معنى تاني عيش